تو کو آپ نے اپنے دوست سے کہنا ہے کہ اپنی مرضی کے ایک جیسے کوئی بھی تین ہندسے لکھے فار ایگزامپل وہ لکھتا ہے سکس سکس اب آپ نے کہنا ہے کہ ان تینوں ہندسوں کو آپس میں جمع کرے چھ جمع چھ جمع چھ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے اٹھارہ کے اب آپ نے کہنا ہے کہ اس اٹھارہ کو اس کی اوریجنل رقم سے تقسیم کر دے جب وہ تقسیم کر دے گا تو آپ نے اس سے کہنا ہے کہ تمہارا جواب سینتیس آیا ایسا کوئی بھی آدمی جیسے ان سے لکھ تقسیم کرے گا تو اس کا جواب سینتیس ہی آئے گا یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں